هذا والله تعالى اعلم طيب قياده المراه للسياره الحقيقه المساله فيها خلاف بين اهل العلم المعاصرين بين اهل العلم المعاصرين فمنهم من يرى انه لا حرج على المراه ان تقود السياره بضوابط وبشروط ومنهم من قال لا يجوز للمراه ان تقود السياره في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه الظروف وعلى اي حال المساله خلافيه وهذه مسائل الاحكام والاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، اما انا فلا ارى فلا ارى ان تقود المراه السياره بنفسها، فقد تتعرض بسبب هذا لفتن لا يعلمها الا الله، فمن باب سد الذرائع من باب سد الذرائع، لا من باب ان العمل في ذاته حرام، وانما من باب سد الذرائع. لا ينبغي المرأة أن تتولى قيادة السيارة بنفسها إلا للضرورة أن اضطرت المرأة لذلك ورجحت بين مصالح ومفاسد ورأت أن المصلحة في أن تتولى هي بنفسها القيادة حتى لا تتعرض للركوب مع رجل أجنبي إلى غير ذلك أو المضايقة في وسائل المواصلات العامة فهذا هو القول الآخر لعلمائنا ولذلك أنا أقول الاختلاف في مسائل حكامي أكثر من ينضبط لكن هذا رأيي أنا الشخص في المسألة ومن خالفني فلا أنكر عليه والله تعالى أعلم